A jo. Už nám zase nefunguje Wi-Fi na... Hm. Tohle mi fakt nejde. No to jsem si mohla myslet. Už mi tady zase někdo otáčel s anténami. Jak tu má potom fungovat wifi signál, když máme každou anténu natočenou na jinou stranu? Ale proč to tak vlastně je? Stojí zatím jev známý jako polarizované vlnění. Polarizované vlnění souvisí s vlastnostmi elektromagnetického vlnění, na které už jsme v rámci naší série několikrát narazili. Elektromagnetické vlnění je vlněním příčným. To znamená, že se pohybuje kolmo na směr, kterým se šíří energie. Tento druh vlnění, na rozdíl od mechanického vlnění, nepotřebuje k přenosu hmotné prostředí, může se tedy šířit i ve vákuu. Jak to souvisí s polarizací, to si můžeme ukázat na příkladu světla. Světlo je elektromagnetické záření. Světlo, které k nám cestuje ze slunce, nebo to, které na nás svítí ze žárovky, je nepolarizované. Pokud se světlo odrazí například od vodní hladiny, získá částečný stupeň polarizace, který bude rovnoběžný s vodní hladinou. Pro lidské oko se ovšem polarizované světlo neliší od nepolarizovaného. Pokud chceme zjistit, zdali je světlo polarizované, potřebujeme polarizační filtr. Ten propouští jen světlo s určitou orientací elektromagnetického pole. Příkladem toho jsou LCD monitory. Světlo, které vyzařují, je polarizované. A pokud vezmeme polarizační filtr a otočíme ho kolmo na směr polarizace, obraz nám najednou zmizí. Můžeme si to vyzkoušet na jednom z našich exponátů. Ten se skládá ze dvou částí z vysílače a přijímače. Pokud mezi nimi není žádná překážka, můžeme jasně slyšet, že přijímač zachytává signál z vysílače. Nyní mezi ně vložíme tuto kovovou překážku, která způsobí polarizaci vlnění. Signál, který prochází k přijímači, je nyní částečně polarizovaný. Polarizace elektromagnetických vln má široké uplatnění. Setkat se s ní můžeme u radiových vln, pozemně šířeného televizního signálu nebo sítí Wi-Fi signálu. Kvůli polarizaci vlny je zásadní, aby antény našeho routeru byly srovnané v jedné rovině s přicházejícím signálem. Potom bude vše fungovat tak, jak má.